السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم متابعين الاعزاء. متابعين موقع عنون من المملكة العربية السعودية ومن دولة الامارات العربية المتحدة ومن جمهورية مصر العربية. بنتيح لكم دلوقتي كود خصم من موقع نون كود الخصم بيدينا خصم بيصل لتمانين في المية من المنتجات المعروضة. في حين انه ما بيأسرش على الخصم الموجود بالفعل على اي منتج موجود. تعالوا كده مع بعض نجرب جهود الخصم هنخش مثلا نشترى اي حاجه نجيب وليكن ازياء الرجال نشوف اي حاجه احنا عايزينها وليكن الشنط والحقايب دي كلها عروض ودي شنطه وستايلات جديده بصراحه يعني نون بتحاول تحسن من خدمتها دي كده مثلا شنطه ممكن ناخدها معانا في عربه التسوق ونكمل الشنطه دي عليها خصم خمسه وعشرين في الميه مش هيتاثر الخصم ده نهائي هجيب شوز كمان معاها مثلا ده كويس بحاول أجيب أكتر مع بعض وينفع حاجة واحدة برضو طبعا الكود يمشي على أي حاجة مثلا نجيب ساعة تتماشى أنا بحاول أتسوق مرة واحدة من كل حاجة ماشي ساعة نبي فورس الشهيرة بخصم عشرين في المية اوكي ماشي. انا موافق على كده. هقولوا اتمام الشراء. الحاجات الكتيرة اللي احنا جبناها هدولت المجموع بتاعهم كام ستمية وأربعتاشر ريال. بصوا بقى لما نحط كود الخصم بتاعنا. اللي هو سي خمسة وتسعين. ونقول له تطبيق خدنا خصم اضافي كام خمسين ريال. تمام? إذا المبلغ اللي احنا ندفعه خمسمية اربعة وستين ريال. بدلا من 614 ريال بالاضافه كمان ان انت المنتجات دي هتجيلك بزيرو مصاريف شحن يعني انت مش هتدفع اي مصاريف شحن لاي مكان داخل السعوديه او داخل الامارات او حتى داخل مصر اختار المكان اللي انت عايزه وشايفين الرقم قدامه مفيش مصاريف شحن نهائيا شكرا ليكم يا شباب بنقابلكم ان شاء الله مع كود خصم جديد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته